Runt om i Sverige arbetar svensk industri med radiostyrning för att bli effektivare. Idag ska vi besöka ett av landets absolut största stålverk, SSAB i Oxlösund, för att se hur de arbetar och se hur de använder radiostyrning och vilka förväntningar de har på den framöver. I Oxlösund heter den största stadsstäder SSAB. Stålverket sträcker sig över 3 kvadratkilometer och är världsledande inom specialstål för bilar, kranar, maskiner och industri. De nära 2000 anställda använder ofta radiostyrningen när de vill mer exakt och säkert manövrera vagnar, kranar och portar. Allt för att bättre styra och effektivisera verksamheten. Vi ska träffa den som kan SSABs radiostyrning kanske bäst av alla. Elektroingenjör Anders Jansson. Vilka förväntningar har han på tekniken? Det är ju, tror jag, som vi har tittat på. Och det kommer ju egentligen kanske mest från SSAB. Och det är ju det här med behörighetshanteringen. Titta på att se kunna alltså, logga sig vem som kör kranen när. Och, det, och sen få, få loggning på hur kran har gått och hur mycket kran har gått, hur mycket har den lyft, hur många rörelser har den gjort. För det är ganska ointressant hur länge en kran har sädat ute. Det är ju hur mycket den har lyft och hur många lyft den har gjort som påverkar livslängden på en kran. Genom att ta ut mer data från radiostyrningen vill SSA bättre förutse serviceinvesteringar och öka effektiviteten ytterligare. Hur analyserar de då datan redan idag? Vi har ju några processutvecklare som sitter, de tror jag är 5-6 stycken som sitter. Just det. Men de tittar ju inte bara på radiostyrningar och sånt. Nej, nej men det är så de tittar på stora pengar på... det handlar om, alltså det vore <gör> intressant att titta på. Det är att se var vi har flaskhalsar och vad vi kan göra och sånt här. Och vad ska man satsa på mm. när man ska göra några ändringar och sånt här i flöden på, på, på material och sånt här. Att jämföra data och erfarenheter mellan liknande industrier är något de inte gör idag. Det kanske är nästa steg. När det gäller SABs utveckling, hela bolagets utveckling framöver, så kan jag tänka mig att automatisering, mera robotar kommer. Mm. Hur passar Bradius in i den bilden? Alla pratar ju om Industri 4.0 och digitalisering och sånt mm. här nu. Och vi brukar lite skämsamt säga här att den som de pratar om att man ska digitalisera med Industri 4.0 och att man kan komma åt saker och ting via nätet. Det har vi gjort sedan 80-talet, så det är inget nytt för oss. Men vi kan också bli bättre på det här, för att mycket saker är uppkopplade och alla styrsystem på hela SSAB här är uppkopplade och har varit många, många år. När SSAB automatiserar med fler robotar och datorer, vilken roll har radiostyrningen då? Automatisering har vi talat om. Allt fler system sköts automatiskt. Ja. Idag är det en minoritet men det växer i antal varje år antar jag. Mm. Alltså det är ju, Ja, när du pratar automatiserade kranar så är det väl en minoritet. Nu här i nånstans fortfarande. Men det är som han sa, han hade ju semi -auto. Förmodligen så kan han köra ämnena till vagnen automatiserat Men han sa att det går fortare att köra magnet. Men det här blir ju också mer och mera utvecklat att kunna ha så att säga, autonoma system som lär sig själva med tid också. Om man kan köra en kran och så lär han sig att han körde så, ja men då gör jag så nästa gång också. Det är väl såna bitar som jag tror kommer mer Här på SSAB märks så tydligt hur datan om kunder, material och kranar kopplas samman allt mer. Plötsligt öppnas för flera steg med effektivare flöden genom hela kedjan. Ett bra exempel är hur kramföraren idag måste gå in på kontoret för att själv läsa på om nästa kunds beställning. Det skulle vi kunna göra mycket enklare, menar Anders Jansson, med hjälpteknik i glasögon eller i hörselkåpor eller med ledljus som kopplas rakt in i radiostyrningen. Alltså att du kan ta på dig på glasögon och så. Som han som går här inne nu, han skulle ju kunna se, ja nu är det dags att hämta, istället för att gå in i kuren och kolla på skärmen vilka ämnen han ska lägga på vagnen nu. Så skulle han ju bara kunna vända sig om och säga, ja den högra är grön, den ska jag ha nu. Mm. På SSAB idag har jag fått lära mig hur radiostyrning har hjälpt dem att bli effektivare men också säkrare de senaste åren. Idag jobbar man en hel del med data, kördata från maskiner och kranar för att bättre förstå hur man ska utveckla service, och nyinköp framöver, men också coacha förarna så de blir ännu bättre och säkrare. Dessutom använder man den här kördatan för att utveckla tekniken framöver, för att hitta bättre underleverantör och bättre att ta hand om de maskiner man har. Blickar vi framåt så handlar det en hel del om självkörande kranar och Här ser de att den kommer allt mer, de självkörande maskinerna. Men de kommer inte helt ta över, för det behövs förare framöver för att just kontrollera, planera och arbeta med service. Så det finns en hel del frågor framöver även för radiostyrningen att ta tag i och utveckla vidare.